වයිබන් අදත් මම ඔයාලව හම්බෙන්නාවේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිද වූ අලුත් සිදුවීමක් සම්බන්ධව ආරවදනුවක් කරන්න. ඉතින් අද IPL තරඟාවලියේදී තරඟ අංක 51 මුම්බායි ඉන්ඩියන්ස් සහ ගුදාර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ එහිදී මුම්බායිස් ඉන්ඩියන් කණ්ඩායම මුලින් පන්දුර පහරදී එම අවස්ථාවේදී ඉෂාන් කිෂාන්ගේ වැඩි ප්‍රහාරයක් අෂිත් විසින් වලක්වා ගැනීමට ගිය ඔහු ආට සිදු අපූර්ව සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වාර්තාමත් කරන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ඊශාන් කුෂාම්සිං වේගවත් පාරක elligannවයි. එහිදී රෂිත් කාන්සිං ඔහුගේ පන්දුව රටගෙන කඩුල්ලක තව වේගියම elligannව අවස්ථාවේදී ඔහුගේම පාදයේ පන්දුව වැදීම තමයි අද සිදු අපූර්ව සිදුවීම. මෙම සිදුවීම ප්‍රේක්ෂකයන් සහ මිනිසුරුවන් ඒ වගේම ආදි සිනහවට ලකුස්තාව අද ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් සහ සිනහව නගී සිනහවට ලකු ශුද්ධමතමයි අද සිට වූ